دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جدی دومیه هستید دلی شاد، مغز، جوان و تنی سالم داشته باشید. در روزهای گذشته خبری بود مبنی بر این که نیروهای روسی از غیرنظامیان نظامیان ساکن در مناطقی که الحاق شده بود به فدراسیون روسیه از کشور اوکراین در اونا حکومت نظامی اعلام کرد و غیر نظامی ها رو از منطقه تخلیه کرد. این خبر خبر بسیار ناگواری است مبنی بر این دلیلش هم این است که وقتی افراد غیرنظامی را از اونجا خارج کرده احتمال کاربرد سلاحهای اتمی تاکتیکی رو بالا برده نیروهای اوکراینی با استفاده از تجهیزات پیشرفته که از طرف غرب بهشون داده شده خسارات و تلفات سنگینی رو به نیروهای روسی وارد کردند. <تصفح> روسیه هم با خرید پهپادهای ارزان قیمت ایرانی که تکنولوژی بسیار ای دارن ولی با حمل سلاح ها میزان مواد مفجری که حمل میکنن و آسیبی که به سلاح‌های های پیشرفته و گران قیمت میتونن بزنن از ایران پهپاد وارد کرد و از این پهپادها ها نیروهای اوکراینی استفاده کرد این باعث شد که اتحادی اروپا قسمت هایی از حاکمیت ایران رو تحریم بکنه یعنی دولت ایران به صورت خواسته یا نخواسته یک طرف جنگ رو انتخاب کرد و طرف روسیه رو انتخاب کرد. این به دولت های خارجی امکان رو میده که حکومت مرکزی ایران رو تحریم بکنن و قسمت های دیگر از برنامه نظامی ایران رو تحریم بکنن. این تحریم ها پشت سر هم وضعیت اقتصادی ایران رو هم بسیار خراب کرده. اقتصاد ضعیف ایران با این ناآرامی‌هایی هایی که در چه روز گذشته بردوان بوده و مردمی که در خیابان بودن و قطی اینترنت روزانه ست ها دلار ضرر کرد چرا که قسمت های از کسبوگار ها الان از طریق اینترنت انجام میشه و خدمات عمومی، خدمات بانکی و خدمات دیگهی که در جامعه مورد نیاز افراد هستش از طریق اینترنت اتفاق میفته وقتی اینترنت باعث فلج شدن اقتصاد و فلج شدن زندگی عادی مردم میشه <تصفيق> اگر وضعیت به مقداری ادامه پیدا بکنه یک مقدار دیگه ای به اندازه 40 روزی دیگه ادامه پیدا بکنه احتمالاً حاکمیت مجبور به دادن امتیازات بسیار بالایی خواهد بود وضعیت جنگ اوکراین و امکان احتمال استفاده سلاح اتمی با اسه پروژه پروسه ترس از جنگ تمام ایار اتمی در منطقه خواهد بود ولی حال روسیه داره از یک سیاست استفاده میکنه و اون این که کشور قسمتهایی رو که به خاک خودش الهاق کرده میتونه در اونا بمبارن تاکتیکی بکنه بمبارن اتمی تاکتیکی بکنه بگه به در خاک خودم آزمایش اتمی انجام دادم ولی این رو کشورهای غربی ابتدا بهش اعلام کردن که این الهااب رو به رسمیت نمیشناسند و هر گونه استفاده از سلاح های اتمی تاکتیکی رو به من شروع جنگ اتمی اعلام کردند وضعیت ایران هم که به این شکل است که خودتون در جریان هستید و نشون میده که ایران یکی از مناطقیه که باید از لحاظ سیاسی تغییر اساسی درش اتفاق بیفته کشور غربی نیاز دارن به گاز و نفت ایران به دلیل اینکه ایران دومین این کشور ذخایر گاز جهان هست و اگر وضعیت به این منوال پیش بره که غربی ها از طرف روسیه و فروش گاز و روسیه تحت فشار باشن که هستن و هزینه سوخت و هزینه انرژی در اروپا آنچنان که الان بالا رفته بیشتر از این هم بالا بره وضعیت زندگی برای مردم اروپا بسیار سخت خواهد بود. و این به ما این امکان رو میده که بتونیم از کشورهای اروپایی استفاده بکنیم برای کمک و حمایت از مردمی که در مقابل دیکتاتوری قد علم کرده. من سری قبل هم اشاره کردم که زیاد موافق راه پیمایی های نیستم. بیشتر ترجیح میدم که با امزای تومار و بیاننامه و نامه سرگشاده داخل جرایط کارهای سیاسی در اروپا اتفاق بیافته چرا که یک راهپیمایی که در خیاب اونهای اتفاق میافته زندگی عادی مردم رو هم مختل میکنه و این اختلالی که در زندگی عادی مردم در این کشورهای اروپایی به وجود مفید نیست برای همراهی افکار عمومی افکار عمومی از ما رنجیده میشن و بهتر اینه که به جای این کار برنامه های مدونتر رو بهتری داشته باشیم مثل نام رسانی یا تحصان در مکان خاصی با تعداد مشخصی لازم نیست تعداد ها میلیونی باشه ولی لازمه که این حرکت ها پشت سر و ممتد باشه حال وضعیت جنگ اوکراین و وضعیت نارامی هایی که در ایران وجود داره هم سوی هم داره پیش میره از این طرف روسیه درگیر است با جنگ اوکراین و از طرف دیگه ا همیانی که در بلوک شرق قرار دارن مثل ایران و چین اینا هم دچار معضلات خاص خودشون شدن برای اینکه کاملا تحت فشار قرار بگیرن از طرف جهان متمدن به اصطلاح پیش بینی این است که وضعیت در آینده نزدیک به نفع مردم تغییر خواهد کرد چرا که حاکمیت نه جسارت و نه امکان سرکوب بیشتر از این رو داره که میادم چیزی که از دستش برمیومد، انجام داده و چیزی ای به غیر از این انجام نمیتونه بده و برای همین راه دیگهی نداره به غیر از این که سازش بکنه و یواشواش ادهی از نیروهای خودش رو فدا بکنه و این فدا کردن نیروهای خودش با اسم دلسردی و دلشکستگی بقیه نیروها میشن فقط اینه که کسایی که ته خیابون هستن بیشترشون آدم های فقیر و بی هستند هستن که حاکمیت با یه پولی تو جیبش داره ازشون استفاده میکنه برای سرکوب اینا رو باید بهشون تفهیم کرد که بزرگان اینها سرلشکرخاشون فرمانده هاشون در خارج از کشور فرزندانشون دارن زندگی مرفعی رو میکنن و اینا رو تیف خیابون فرستادن برای کشته شدن و برای کشتن متاسفانه و باید اینا رو دوندونه اگر در فامیلتون کسی رانچین دارید باید راهنماییش بکنید باید همکاری بکنید که سلاحشو به زمین بذاره و به مردم بپیونده حمایت نیروهای مشخص نیروهای خارج از کشور هم از مردم ایران بر دوام هست و امیدواریم که هر زودتر به نتیجه مورد نظر همه برسه باامیل دیدارتون در ایرانی آهند در ایران شاد و،